Героям слава! Перемоги вам. Діти у військовій формі з дерев'яною зброєю зупиняють машини на в'їзді в Антонівку Чорноострівської громади, розпитують водіїв, звідки та куди прямують, і пропонують задонатити для ЗСУ, скільки не шкода. Командир вартових блокпосту Даніл Батурко каже, скільки зібрали за шість днів. Ми назбирали майже 10 тисяч гривень. За які, каже, хочуть придбати необхідні українським бійцям речі. Якусь машину, бронежилети чи дрони. Водій таксі Олег Лемков вніс у скарбничку дитячого блокпосту півтори сотні гривень. У мене навертаються сльози на очі. Але я знаю одну просту річ – що нашу країну не перемогти, якщо в нас таке підростаюче покоління. Блокпост діти обладнали власноруч, каже батько одного з вартових Вітарій Цимбровський. За його словами, батьки дітям не заважають, але без нагляду на дорозі їх не залишають. Ми міняємося батьками, що якби наблюдаємо із далека. П'ятирічна Женя Батурка із засідки чатує з ручним переносним гранатометом. Інколи бере до рук автомат чи гвинтівку, як чотирирічна Мілана Нагорнюк. У кожного вартового на блокпосту своя зброя і амуніція, каже Даніл. Це снайперська винтовка, але ще без прицелу. У мене є старший брат, тато купив йому флягу, ремінь і цю сумочку. А потім мені тато купив цю сумку, а це татина сумка. У Ангеліни Нагорнюк в руках новітня зброя з труби. Джавелін трішки, я трішки батько допомагав. Ми стараємось допомогти нашим збройним силам України. Віталій Цимбровський розповідає, як у вартових блокпосту з'являвся арсенал зброї. Спочатку автомат, а потім вже як згадали про ці джевеліни, байрактари, пушки зі всі гаубиці, почали відстроїти всяку цю. Укріплення велике. У його сина в руках автомат. Це мені від тата. Він колись його обміняв на 15 наклеїв друга. Діти вартують свій пост щодня, вже тиждень, каже Максим Вишнівський. Ми тут збираємось на 10 ранку, і у нас є півгодинка біднього перериву, і далі ми збираємось, і до 7-8 вечора щось тут стоїмо. з скарбнички діти грошей не беруть, бо це, каже Владислав Цимбровський, для воїнів. Тільки їм нам на морозиво не потрібно. Молодці старалися, вони не взяли ні одної копійки. Для них привозили машини спеціально, гроші давали на ЗСУ, потім поверталися, купували їм цукерки, круасани, морозиво і давали длічно для них. За її словами, діти стоятимуть на своєму блокпосту, доки не настане час збиратися до школи. Кому вартові передадуть зібрані гроші, вирішать спільно. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.